غرد الطير وشده بعد الحان وغدا أنا يدين الفجر واسمع لصوته صدى وانت يا روح الحياه يا ويل العمر ومدا صوتك العذب الرحيم يا حلاته يا حلا غرد الطير وشده بعد الحان وغدا أنا يدين الفجر واسمع الصوت صدا وانت يا روح الحياة يا ولل العمر ومدى صوتك العذب الرحيم يا حلاته يا حلا يا صباح الخير فيك يا صباح يبتديك مجبينك طلته الله يرضى لي عليك قلت ايدك يا الحنان ترسم احلام الزمان لمسح هامتي قلت في ايدك الامان قلت في ايدك الامان وغدى الطير وشدى فهذا بالحان وغدى عنا الفجر واسمع الصوت صدى وانت يا روح الحياة يا ويل العمر ومدا صوتك العذب الرحيم يا حلاته يا حلا غرد الطير وشده بعد الحان وغدا عنق يدين الفجر واسمع الصوت صدى وانت يا روح الحياه يا ويل العمر ومدا صوتك العذب الرحيم يا حلا يا حلا قمت يا يمه وانا عزف الحال الهنا دم شمسك شرقات ما بقى فيني عنا أكحل عيون الهوى قلبي يمه مرتوى اتجند خالقي أنت الإحساسي دوى لابد الصبح وسماه، قلت ربي ارحمهما، شمس عمري والقمر، دوم في خير ونماه، دوم في خير نما غرد الطير وشدى، هذا الحان وغدا أنا قيدين الفجر، واسمع الصوت صدى، وانت يا روح الحياة يا ويل العمر ومدا صوتك العذب الرحيم يا حلاته يا حلاه غرد الطير وشده بعد بلحان وغدا عانق يدين الفجر واسمع لصوته صدى وانت يا روح الحياه يا ويل العمر صدق العذب الرحيم يا حلاته يا حلا.